Energiei, tras la răspundere, după unul pregătit de o mare companie, ce explicabil i-a cerut un coleg de la PSD? Ministrul Energiei, Anton Anton, a fost tras la răspundere de un senator social-democrat, în legătură cu intenția OMV Petron de a vinde 10 mintele deținute în România, inclusiv un județul Bacu. Potrivit unui comunicat transmis Miercuri Press, Smaranda ce aminte sub linieră TCOMV Petrom a recent ce intenționează în 50-60 de 10 minte mici pe care le deține în portofoliu său, proceduri similară cu transferul la 19 -10 -z -z minte ce tre zarine energii, inclusiv 10 minte din judecul Bacu. Având în vedere impactul ridicat pe care aceste decizii le pot avea asupra comunicilor locale, inclusiv cele pe care le reprezint în Parlamentul României, vă adresez rug de a clarifica o serie de aspecte cu privire la acest anunț, care sunt 10 mintele selectate pentru a fi transferate ce trei alte companii sub în ce judece se află acestea. Ce se va întâmpla cu actualii salariați care lucrează pe zece cementele care urmează să fie transferate? Cum vei asigurați ce există capacitate suficient de operare la nivelul companiilor care vor prelua zece mintele? Cum va afecta transferul Z-cementelor producția de Cici ce este a României? Sunt informat de intenția OMV Petron de a vinde sub alte IAET 10 minte în viitor, în afară de cele menționate mai sus, se arată în interpelearea transmis conducerii Ministerului Energiei. Marandache precizează în interpelare ce va face toate demersurile necesare pentru ca salariații din domeniul petrolier din judecul Bacu să nu îl subliniere îi piard locurile de muncă.